أه الله حيدر الفتاوي الدفاع والغطاء مال للوطن قال آه فتلة خوال انتم خوالي أو تاج فوق الراس خوال انتم خوال و تاج فوق الراس معجونية عند الفتلاوي يجوز يصير الاثنين هسه ليش استعزلاني بعد قلبه حتوري اه الفتلاوي وحي الله مرتضى الرماحي، الرماحيه او سلم الرماحيه، مرتضى الرماحي، تعال مرتضى تعال الطش للصبح اصير، مرتضى الرماح اخوي على الستيج، يا الله مرتضى الرماحي وين؟ ها آه. آه. ها اها اها ورماحي ورماحي مولع بجحاب رماحي ورماحي مولع بجحاب رماحي مولع ها اها واكيد ما انسى اخويا او حبيبي محمد ناصر محمد ناصر ابويا محمد الرماحي تعال قوم جاسم محمد الرماحي قوم خويا ليش ألقش أهو يعني محمد الرماح بحسون للعريس والسعد الساعدي مع ولك منك أهو ها. ها. ها. سيف الحداد الحبيب والقريب من مغل فتكتن قيبة مصطفى منزلي أزل. من السيئس هالسح منزلي من خاطر العريس. الكرر كسار للكبير للحضور وعرس وحال الله بيت الكسار اسمعني اسمعني اسمعني أحسين الأسود. وميثاق التميمي ومشتاق التميم وسيد ازهر وعلي الزامي. تعال توجه اخويا. ألف هلا. علاوي تعال علاوي. علاوي وحسين الاسود. وسيد ازهر. تعال خويا. حسين الاسود. يلا وياي. عيالنا خفاجة عمي. ما إلى حايل. طاهر الجميني الحبيب مصورنا. تحية خاصة من العريس لحسين مخصوصة باسم عباس مدينتي هلا ومية عباس بعد عباس مدينتي يا بويا عب... عراس عباس ابو خير حيا الله ما هرب حسون منورنا من ومشرفنا حيا الله بن او من يهدو او علقوا راية او علقوا راية او علقوا ورايا او علقوا ورايا او علقوا ورايا زلمنا على السواتي علقوا ورايا زلمنا على السواتي خل نسمع خل نسمع ماهر ابو حسون مشكور على الدعوه يا ابن عمي يا كرار حي الله ماهر افراح دايمه هل أو هاي 50 بس بنحتيم بنحكيم ابوي حي الله بنحتيم ما دام طار بن عدنان الحسيم ابو عراق ملك الساحه ملك السهر عدنان ابو عراق خلنا ناخذ غنة شم اس وتو نطب بالجو ابو عراق يقول موت للاخير ابو عراق مات للاخير للعريس كرر الكسار هسا احترجنا سعد الساعد وزلم الدفاع 100 هله مرتضى الرماحي والف سيد أحمد كل الهل يا سيد أحمد سيد حيدر مليون هلا لنذب عليا ب... محمد عقالة لغات الحيدر الله حيدر جاسم الطفيل والطفيلات الله جاسم بوي مسلم الطفيل أحسين الأسود يفا. على مكافحة سيد أزهر يا جميل للعرّيس بعد أحلى العرّيس كرّم خالف الحضور شلع غليع مية هلّة بنحتيم كل الهلّة حسن أبو طيبة يا بوي يا حسن عبّعاً حسن أبو طيبة بنحتيم حالف عَلْ خمس مية الليلة بحكلها أهاي, أهاي أهاي أهاي أو من يحدّون أو من يحدّون أو من يحدّون أرجع وأقول ارجع واقول للسواعد او من يعد فلت الرسواعد السواعد هاي هاي هاي من العريس للملوك السواعد سعد الساعدي بعد سعد الساعدي الغالي سعد الساعدي بعد سعد الساعدي الرماح مرتضى تاج الراس <تصفيق> الاخو <تصفيق> الكل الحظوه <تصفيق> أحسين الاسود خويه <تصفيق> تجي اوقف اوقف طف نصيني في الدور حسين الاسود تعال خويه اجاني يمك بكيفك العاج يمك يكلفك تعال انت احسن لك حي الله عمام العريس وخواض العريس ابن <تصفيق> أبنى حسين الاسود من خفاجه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 اوقف اوقف من الصين يفردو للطفيلات مسلم الطفيلي وجاسم الطفيلي انا جيكم عمي انا اجيكم الطفيلات حيلا الطفيلات هاي 50 من الطفيلات البيت الكسار البيت الكسار اوقف هدية لابو عراق عجيب ها بيت الكسار دكتور نوفل حج نوفل حج سيف حج علي بيت حج علي عمام العريس خوال العريس أصدقاء العريس كل الشهراني حج علي آه دكتور علي البروفيسور البروفيسور البروفيسور يقول ماكو كل دولار كل دولار باسم حج علي باسم حج علي أو وباسم بيت الكسار خل نحسب اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ثمانية راح رحم الله والديك الحج علي او هاي عيون الحج علي وين نوفل نوفل؟ نوفل خويا وينك؟ نوفل تعالي الصد الاول والخط الاول يعني زلم الصحة الصحة هم الخط الاول وهم الصد الاول يعني نوفل ها يلا نوفر أربعة لا ليش يلا يلا ماشي يلا راح امشي لك يلا ها كرر كسار يقول إلك يا حسن القرعاوي يعني البطل يعني الأخو أو يبقى غالى حسن القرعاوي أو عراس كل الحضور أو ها حسن فن الروح لأبو أحمد شغلونا الأبوية شغلونا الأبوية عوفه هتش أبو جاسم إدارة. أبو جاسم عوفه هيك محترجين لا لا لا خلي شغلنا الأبوية هسه أترككم وقتا ممتعا مع, مع الحبيب والغالي والقريب من القلب هلي هلي هلي عامر الشبلاوي